السلام علیکم دوستو دوستو آج کی گفتگو بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ اس لیے بھی کہ شاید آج دوپہر کو میرے ایک دوست ہیں حمیر صاحب اور وہ پاکستان سے اور اس کے سماج سے بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں سے وہ اس قدر مایوس کہ اپنا تمام گھر بار ہر چیز وہ منتقل کر رہے ہیں اپنی فیملی کو یو کے میں ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو رہی ہے ان سے وجوہات دریافت کیں تو ان میں جو بنیادی وجہ تھی وہ وہی تھی جو یہاں لاکھوں لوگوں کی پاکستان کے حوالے سے مایوسی ہمیں نظر آتی ہے اس طرح میری ایک بیٹی وہ آسٹریلیا پڑھنے کے لیے گئیں اور جب وہ آسٹریلیا پہنچ گئیں اور وہاں اس شروع کیا تو میں اب اس سے پوچھ رہا تھا کہ بیٹا اپنے کہاں واپس آنا ہے تو وہ بھی پاکستان سے اس قدر مایوس وہ کہتی بابا آپ سے ملنے تو آؤں گی میں نے آنا ہے لیکن میں کسی بھی صورت پہ پاکستان سیٹل ہونا نہیں چاہوں گی کیونکہ یہاں مایوس کن صورتحال ہے اور اس قدر مایوس کن کہ یہاں پاکستان ایک ڈوبتا ہوا ٹائٹینک ہے جبتا ہوا جہاز ہے تو اس ڈوبتے جہاز میں اب نارمل لوگ ہی سفر کیا کرتے ہیں دس لاکھ لوگ اس ڈیڑھ سالوں میں تارک الوطن ہوئے وہ نکل گئے پاکستان سے مایوس ہو کر اور سبھی کا ایک ہی سوچ تھی کہ پاکستان شاید ایک ناکام ریاست ہے ایک ڈوبتا ہوا جہاز ہے جس پر سوال نہیں ہونا چاہیے اور یہ منزل مقصود پر نہیں پہنچائے گا یہ ایک بنیادی بات تھی جس کے لیے یہ لوگ اور بے تاب پاکستان سے نکلنے کے لیے ابھی کل میں نے بڑا متاثر ہوں پاکستان کے ایک روشن خیال مفکر جو سائنٹسٹ بھی ہیں ڈاکٹر پرویز ہوت بھائی سے وہ ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ میں پاکستان سے مایوس ہو چکا ہوں یہاں نوجوانوں کو چاہیے کہ لیگل طریقے سے وہ پاکستان سے نکل جائیں تو بہتر ہے اگرچہ ڈنکی کر کے یا غیر قانونی طریقے سے نہ جائیں اس کے لیے بہت خطرہ ہے تو یہ جو اجتماعی طور کے اوپر پاکستان سے ایک مایوس صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے ایک ایسی ہم معاملہ تک پہنچ چکے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنے گھر سے ہوتی ہے اپنے وطن سے ہوتی ہے اور وطن سے بیزاری کا یہ عالم کہ دس لاکھ لوگ جو ہے وہ پاکستان سے نکل چکے ہیں یورپ امریکہ کینیڈا مختلف ممالک میں وہ جا رہے ہیں اور وہاں انہوں نے بسیرہ کر لیا ہے یہ کیا وجہ ہے کیا پاکستان ایک ناکام ریاست ہے اور اس ناکامی کو کامیابی میں کیسے ہم بدل سکتے ہیں یہ ایک بنیادی سوال ہے اور اس کے لیے آپ یہ سوچیں کہ کسی ملک اور عوام کی خوشحالی کو جانچنے کے لیے جی ڈی پی پر کیپیٹل کے آداد کو دیکھنا ہوتا ہے اور یہ جی سچ ہے کہ اگر پاکستان کا جائزہ لیا جائے تو آپ کے سامنے جو اسٹریٹک سامنے آتے ہیں وہ حیران کو نہیں بلکہ شرمناک ہے کیونکہ پاکستان کی جی ڈی پی پر کیپیٹل چودہ سو چھیاسی ڈالر سالانہ ہے یعنی پاکستانی روپے کی انکم چار لاکھ بانوے ہزار اٹھارہ روپے سالانہ ہے ترقی یافتہ یورپی ممالک کو آپ چھوڑے اگر آپ ملیشیا کی جی ڈی پی پر کیپیٹل کو پر نظر دوڑائے تو کم از کم پاکستانیوں کو ورتائے حیرت میں اب گم ہو جانا چاہیے کہ ملیشیا جو کسی دور میں ایک غریب اور پسماندہ ملک تھا کہ جی ڈی پی کیپٹل سیونٹی نائن تھاؤزینڈ ڈالر سالانہ ہے یعنی دو کروڑ تینتیس لاکھ روپئے سالانہ ملیشیا نے بھی برطانیہ سے 1957 میں آزادی حاصل کی تھی یعنی پاکستان کی آزادی کے دس سال بعد 1947 سو میں پاکستان کو آزادی ملی اور انیس میں ملیشیا آزاد ہوا 31 اگست 1957 کو کامن ویلتھ نیشن کا وہ ممبر بنا اور اس ترقی کا آغاز کا سفر چالیس سال پہلے شروع ہوا یہ تو ایشیا کی ایک مثال ہے لیکن پاکستان جسے قدرت نے لاکھوں نعمتوں سے نوازا ہے لیکن کن وجوہات کی بنا پر پاکستان رندہ درگاہ ہے دنیا کی اقوام میں اسے بھکاری اور بے حیثیت قرار دے کر دتکارا دیا جا چکا ہے دنیا کو چھوڑے پاکستانی خود یا اگر یہ کہا جائے کہ آج 23 کروڑ لوگوں کے لیے ویزے فری ہیں اور آپ امریکہ سیٹل ہو سکتے ہیں تو امریکہ اور یورپ آپ کے لیے دروازے کھول دیں تو ایک شخص بھی پاکستان رہنا پسند نہیں کرے گا دنیا میں بہت سی کامیاب اور ناکام ریاستوں کی وجوہات مختلف انداز میں بیان کی جاتی رہی ہیں مثلا آپ نے دیکھا کسی دور میں بات یہ بات عموماً کی جاتی تھی اب بھی کچھ لوگ پاکستان کی بطور ریاست ناکامی کو اس کے گرم موسم سے گرد آتے ہیں یعنی ان کے نزدیک کسی قوم کی ناکامی اور کامیابی کا دور و مزار اس کے جغرافیائی محل وقوع پر منحصر ہے دراصل یہ تھیوری کرسن آفتا جغرافی کہلاتی ہے جس کو ایک فرانسیسی مفکر ہوتے تھے مونٹیسیکو نے ستارہ سو اٹھاسی اٹھائیس عیسوی میں پیش کی کہ, کہ گرم موسموں کے حامل خطے کے لوگ سست ہوتے ہیں کام چور ہوتے ہیں نا اہل ہوتے ہیں محنت کرنے سے کتراتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی خرابیوں کو ذکر کیا اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جس علاقے کا ٹمپریچر نارمل ہو یا ٹھنڈا ہو وہ لوگ محنتی ہوتے ہیں ذہین ہوتے ہیں لیکن انیسویں صدی اور بیسویں صدی میں یہ فلسفہ غلط ثابت ہوا اور کیونکہ دنیا کے انتہائی گرم موسموں کے ملکوں نے ترقی کی بے پناہ منازل طے کر دی اس طرح کچھ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ کلچرل ہیپوتھسس یعنی ثقافتی بنیاد پر مفلوض اقوام کی ترقی اور زوال کا سبب ہے اس فیکر کو اگرچہ جرمنی کے فلاسفر ہنیبرگ نے پیش کیا اور مگر بھی یورپ کی ترقی کو اس کی ثقافتی اور مذہبی حوالے کے سبب اس نے کہا کہ یہ ہے کیونکہ آ, مغربی یورپ کے لوگ پروٹیسٹنٹ فرقے سے تعلق تھے اور مشرقی یورپ کے لوگ اورتھوڈاکس تھے پسماندہ تھے رج پسندانہ رویوں کے حمل تھے لیکن وقت نے اس فکر کو بھی غلط ثابت کیا کہ پاک قوموں کی ترقی میں یہ بھی امر مانے نہیں ہے جس طرح بنگلہ دیش شمالی کوریا کی آپ مثال دے دیں اور جنوبی کوریا کے اقوام کو دیکھ لیں یہ ایک جیسے جینز کے حامل ایک جیسی سرزمین کی اقوام کے حالات میں کس طرح فرق آپ کو نظر آتا ہے اس طرح ہم، ہمارے ہاں عموماً زوال اور پاکستان میں پسماندگی کی وجہ اگنورینس ہیپوتھسس قرار دیا جاتا ہے یعنی وہ اقوام جو جدید طرز کی ٹیکنالوجی اور ہنر اور تعلیم کو اہمیت نہیں دیتے اسے نہیں سیکھتے نہ ہی جدید ٹولز کو استعمال کرتے ہیں وہ دنیا کی اقوام کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اور میرے نزدیک یہ بات بھی اگر جزوی طور پر درست ہے لیکن پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں پاکستان میں ہنرمند تعلیم یافتہ لوگوں کی کمی نہیں جو پاکستان میں سول انجینئرنگ میکینیکل انجینئرنگ ٹیکسٹائلس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انہوں نے اعلیٰ ڈگریاں لی ہوئی ہیں بہت اسکلڈ ہیں ان کے پاس اور انہوں نے پاکستان سے بہر جا کر اپنی قابلیت کا لوہا بھی بنوایا ہے لیکن جا, جہاں سے جب وہ گئے تو معاشی ابتری ان کی لیکن وہاں پوچھ پر پہنچ کر وہ معاشی طور پر خوشحال ہوئے پاکستان کے ہزاروں لوگ گزشتہ سات دہائیوں سے یورپ اور امریکہ میں دوسرے ممالک میں ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن پاکستان تو ویسے ہی پسماندہ ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکا تو یوں یہ بات بھی مفروضہ بھی میرا خیال میں غلط ہے اس طرح ریاست کی ترقی اور زوال کے سبب میں یہ سمجھتا ہوں ادارے ہوتے ہیں جی ہاں انسٹیٹیوشنس ادارے ہوتے ہیں جس طرح دو طرح کے ادارے پیشے کار فرما ہوتے ہیں جن میں پہلا نمبر سیاسی ہوتا ہے اور معاشی ادارے ہوتے ہیں اور کسی بھی قوم یا ملک کی ترقی کے پیچھے یہی ادارے مؤثر کردار ادا کرتے ہیں یہ سیاسی اور معاشی اداروں کی طرح دو طرح کی اقسام ہوتی ہیں ایک انکلیسو ہوتا ہے اور دوسرے ایکسٹیکٹو ہوتے ہیں انکلیسو ادارے معاشی ترقی کو اسٹیمولیٹ یعنی ترغیب دیتی ہے رکھتے ہیں اور معاشی سرگرمیوں کو متحرک رکھتے ہیں یہ ادارے معاشی شراکت داری کے عمل کو وارم اپ کیے رکھتے ہیں اور عوام کو معاشی آزادیاں مہیا کرتے ہیں یہ بنیادی بات ان کی اقوام کی ترقی کو جانچ کر ثابت ہوتی ہے جہاں بھی یہ ادارے متحرک ہوتے ہیں وہاں معاشی احتکام زیادہ قائم ہو جاتا ہے یہاں طبقاتی بنیادوں پر امتیاز نہیں بڑھتا جاتا کیونکہ کوئی بھی کسی کا خاندان سے تعلق رکھتا ہو خواہ وہ بڑا ہو خاندان سے امیر ہو دولت مند ہو خواہ وہ کتنا ہی غریب گھرانے سے ہو موچی ہو نئی کا بچہ ہو اس کو یہی ادارے سٹارٹنگ لائن کا تعین کرتے ہیں اور کہتے ہیں بچے یہ تمہارا سٹارٹنگ لائن ہے جس طرح کسی بھی بڑے دولت مند کا بچہ کو بھی اسی سٹارٹنگ لائن سے اپنی دوڑ کا آغاز کرنا ہوتا ہے اور اس عمل کو ایبلٹی آف دی اپارچونیٹیز کہا جاتا ہے اس عمل سے جس اہلیت اور محنت ہوتی ہے وہ جس میں اہلیت ہوتی ہے محنت شامل ہوتی ہے وہ اپنی اہلیت اور محنت کی وجہ سے وہ آگے نکل جاتا ہے سماج اس کو ترقی کی جانب مسلسل پش کرتا ہے لیکن بدقسمتی سے جس سماج یا ملکوں میں ایکسٹکٹو کا عمل ہوتا ہے وہاں اشرافیہ کا وسائل پر قبضہ ہوتا ہے کنٹرول ہوتا ہے اور وہ اشرافی اقلیت میں ہوتی ہے فقط ایک آدھا پرشنٹ ہوتی ہے وہ سماج میں جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ پاکستان جیسے سماج میں ایک فیصد طبقہ وہ ایکسٹرکٹو میں شامل ہے ملکی کی معیشت اس کے ایک فیصد اشرافیہ کے وفادات کے لیے سرگرم عمل ہوتی ہے اور باقی 99 فیصد عوام کی زندگیاں ان بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتی ہیں اس کی ذمہ داری براہ راست اس ملک کے ایکسٹیکٹو ادارے ہوتے ہیں انہی اداروں کی وجہ سے اس ملک کے تمام ادارے اب بدنوان ہوتے ہیں ان اداروں میں استقام نہیں ہوتا اندر سے یہ کھوکھڑے ہوتے ہیں ہر ادارے میں بیٹھا ہوا سربراہ دوسرے اداروں کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی کوئی چیز جس طرح کے حالات آج ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں پاکستان کے مسائل درپیش ہے جہاں پارلیمنٹ ہو عدلیہ نظام ہو فوج ہو یا کوئی اور کسی اصول کے تحت کردار ادا نہیں کر رہا بلکہ ایک دوسرے کو چیلنجز کر رہے ہیں پاکستان میں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ توائف الملوکی کا بازار گرم ہے لیکن جس ترقی یافتہ ممالک میں اس ترقی کے راز کو جانچتے ہیں وہاں انکلوسیو انسٹیٹیوشنس متحرک ہوتے ہیں وہ اجتماعیت کی بات کی جاتی ہے اجتماعی مفاد کی بات کی جاتی ہے وہاں پر ویر ول کی جاتی ہے وہاں پر عوام سے پاور شیئرنگ کی بات کی جاتی ہے اور سب ایک دوسرے کو معاشی ترقی کے لیے ہمیشہ سرگرم رہتی ہے اب اگر ستارہویں صدی عیسوی میں یورپی اقوام خصوصاً برطانیہ کی ترقی کو آپ سمجھیں تو معلوم ہوگا ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ برٹش امپائر میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اور اس طاقت کی وجہ ان کی انکلوسیو انسٹیٹیوشنس تھے تو ان کے ادارے بہت مضبوط تھے اور وہ بہترین آ, ٹیکسیشن پر کام کرتے تھے کوالٹیس آف اپارچونیٹیز پر کام کرتے تھے دولت کی تقسیم اس سسٹم کے طرح درست انداز میں وہ کرتے تھے اور جمہوریت کے ذریعے عام ہاں انسان کو ہر انسان کو امپاور کرنے کی کوشش کرتے تھے آزاد میڈیا تھا سرکار سرمایہ کاری کی ترغیبات تھی اور ان کا کام کسی اجارہ داری کو روکنا بھی تھا ویسے اگر دیکھا جائے تو اقوام کے زوال کا سبب کانسلشن آف دا پاور ہے جس طرح چودھویں صدی عیسوی میں یورپ میں علم و شعور کے دور کا آغاز پرنٹنگ پریس کے ایک قیام سے ہوا اور اس سے کتابیں لٹریچر دھڑ دھڑ شائع ہوا عوام میں آگہی اور آگاہی کا سفر شروع ہوا اور مغربی بھی یورپ میں ایک انقلاب سا آگیا۔ گیا علم کی بنیاد پر جدید ٹیکنالوجی متعارف ہوئی نت نئے فلسفے متعارف کروائے گئے لوگوں کو چرچ اور بادشاہ سے آزادیاں ملنا شروع ہوئیں عوام میں صحت مندانہ مکالمے کا آغاز ہوا عوام کا سفر ترتی کی دالت بڑھنے لگا اور دوسری طرف سلطنت عثمانیہ ابتدائی سے پرنٹنگ پریس کے قیام کے خلاف تھے انہوں نے ترکی میں جدید تر طرق کے طریقے کی اشاعت کی مخالفت کی اسے بدت قرار دیا یوں ڈھائی سو سال تک اس طرز اشاعت کو عبدت کہہ کر گناہ کے قرار دے کر قیام ان پرنٹنگ پریس کے قیام کی اجازت نہ دی گئی اور ان کو نظر آتش کیا گیا جہالت اور دقیانوسی دک... تصورات اور فکر اسی امتیاز سے مسلمانوں کے سماج نے بری طرح شرائط کیے رکھا ہے اور کیا ہوا ہے آج تک یہ مخالفت کی وجہ صرف اس لیے ہے اور تھی کہ وہ لاشوری اور بڑی گہرائی میں کہیں انہیں اس علم سے خط... خطرہ لاحق تھا اس جو اس طبقے کو اس اشرافیائی طبقے کو کہ اتارٹی کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آ جائے ان کو خطرہ لاحق تھا ان کے اقتدار کو خطرہ لاحق ہوتا تھا کہ ماضی میں بھی کہ اگر یہ علم کی روشنی پھیل گئی شعور کا سفر طے ہو گیا عام آدمی باشعور ہو گیا تو ان کے اقتدار کو چیلنج مل جائے گا یہی خوف ان کی ریڑھ کی ہڈیوں تک پہنچا ہوا تھا اس لیے وہ جدید تعلیم کے مخالف تھے لیکن مغربی ممالک نے اسی تکنیک سے ایک لمبی جست لگائی دی. اور مسلمانوں کے علم، ٹکنالوجی، دیگر علوم میں بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ اور اس قدر فاصلہ کہ وہ ان کی گرد کو بھی نہ چھو سکے۔ سلطنت عثمانیہ میں اس وقت اٹھارمی صدی عیسوی میں لیٹریسی ریٹ فقط ڈیٹ فیصد یا دو فیصد تھا۔ اور یورپ میں انہتر فیصد ہو چکا تھا۔ جین اقوام کی دور رس نگاہیں نہیں ہوتی نہ ہی مستقبل کی۔ کھوج لگانے کا جذبہ تو ان کا مقدر میں یہی زلت اور خواہی ہوتی اس طرح پسماندہ سماج میں اشرافیہ یا حکمران نت نئے افکار اور ایجادات سے خوف زدہ ہوتے ہیں اشرافیائی ریاستی اداروں پر لوگ ایسے لوگ برنجمان ہوتے ہیں جو اس بوسیدہ سوچ اور فکر کو سہارا دیے رکھتے ہیں وہ سوچ جو نئی دنیا میں متروگ ہو چکی ہوتی ہے جس کو ریجیکٹ کر دیا چکا ہے جا چکا ہے جس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا تاریخ کے اس کوڑا دان میں ڈال دیا, دیا جا چکا ہے اسے تہذیب اور مذہب کے نام پر جاری رکھنے کی کوشش بھی, بھی ماضی میں رہے وہ لوگ جو آج پاکستان کے مختلف اداروں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود بھی ماضی میں رہنا چاہتے ہیں اور قوم کو بھی اپنے دیے ہوئے نصاب کے ذریعے ماضی میں رکھنا چاہتے ہیں ماڈرن ٹیکنالوجی کو ایڈاپٹ نہیں کرتے یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا مقصد نااہل اور نکمی اشرافیہ کے مفادات کی نگہداشت ہوتی ہے جب جدید ٹیکنالوجی دوستوں آتی ہے تو اپنے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی لاتی ہے احتساب لاتی ہے جس سے ان کا احتساب ان طبقات کا احتساب ہونا ممکن ہوتا ہے اور اسی سے یہ خوف زدہ ہوتے ہیں لیکن پسماندگی پسماندگی اور غربت قوم کا مقدر بن جاتی ہے اس وقت پاکستان میں کوئی ادارہ انٹیکٹ نہیں ہے اور اگر پاکستان نے ترقی کی راہ پر چلنا ہے تو اسے اپنے انکلوسو مضبوط اداروں کا قیام نئے انداز میں استوار کرنا ہوگا اداروں کے قیام کے لیے پاکستان کی محب وطن سمجھدار پڑھے لکھے ویژنری لوگوں کو آگے بڑھ کر اس قیام میں مدد فراہم کرنی ہوگی تو عمیر صاحب آپ بھی نہ بھاگے یہاں سے آپ مددگار ثابت ہوں آپ جیسے ہزاروں لوگ جو ویژن رکھتے ہیں یہاں سے فرار کا راستہ اختیار نہ کریں اس ملک میں رہ کر ایسے انسٹیٹیوشن سماج کے ایک فیصد نکما طبقے کے مفادات کی بجائے تیئیس کروڑ لوگوں کے مفادات کے لیے ہمیں اجتماعی طور پر یہاں کام کریں گے جہاں کوئی موچی کا کوئی مزدور کا ذہین بچہ اس لیے پیچھے نہ رہ جائے کہ اس کے والدین کے پاس وسائل نہ تھے اگر ایسی روچ ہے تو یہ نقصان اس غریب بچے کا تو نہیں ہے اس غریب گھرانے کا تو نہیں ہے یہ قوم کا کولیکٹو ڈیمج ہے لاس ہے اس بات کو سب, تو سب سے پہلے ہم نے اپنے انکلوس انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنا ہے ان پر بیٹھے ہوئے وہ دکانوسی متروک شدہ لوگوں کو دکے مار کے نکال دو اٹھا دے ان کو ایک نئے روشن خیال لوگوں کو آپ ان پہ بٹھائیں تاکہ وہ پالیسیز بنا سکے بہت کچھ ہے کہنے کا آپ کے لیے یہ پہلا ولاق تھا میں آپ کو میں مزید بھی آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں گا آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور مجھ سے مکالمہ کیجئے یہ مکالمہ ہمیں اس منزل کی طرف آگے لے کے جائے گا جس منہ منزل جو ہم اب کھو چکے ہیں کہیں جہاں آپ فرار کا راستہ اختیار کر کے پاکستان سے نکل رہے ہیں یہی رہنا ہے جنگ لڑنی ہے سٹرگل کرنی ہے انشاءاللہ شاء اللہ بس